البنجري من اشهر الحلويات الهندية، كيف صنعها وما هي فوائدها في فصل الشتاء؟ كيف تحصلين على بنجري صحي في المنزل؟ مكونات البنجري كوب سمن كوب ونصف من دقيق القمح، اربع اكواب من الفواكه المجففة والمكسرات التي تتكون من اللوز وجوز الهند والكاجو والزبيب والفستق الحلبي وبذور الكتان، ملعقة كبيرة من الهيد المطحون. ملعقة كبيرة من بذور الشمر بالإضافة إلى بذور اللوتس المنتفخة، بالإضافة أيضاً إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون المجفف، وكوب من التين المقطع المجفف، وأيضاً كوب ونصف من السكر المطحون. طريقة تحضير البنجري نحمص الدقيق القمح الكامل مع السمن لمدة ثلاث دقائق قبل إضافة المكونات، وبعدها يتم إضافة الفواكه المجففة والمكسرات إلى خليط الطحين والسمن. ويترك على النار لمده دقيقتين ومن ثم اتركه حتى يبرد بعد البرود سنحصل على طبق بنجري صحي وهو من اكثر الاطباق الهنديه شهره الفوائد الصحية للبنجري في فصل الشتاء ، يعشق البنجري نكهته، وكذلك لمزاياه الصحية فهو من أحد أنواع الحلويات التقليدية وهو أيضا من أحد أنواع الحلوى الممتعة متعددة المزايا الصحية عندما تهبط درجة الحرارة إلى مستوى منخفض جدا تلجا العائلات الهنديه في صنع حلوى البنجرين بكميات كبيره في بدايه الشتاء وحفظها في حاويات ضخمه حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياه طوال موسم الشتاء البارد حيث يتم تحضير الوجبه الخفيفه الجافه من الحلوى التي تحتوي على دقيق القمح والمكونات المغذيه الاخرى بما في ذلك السمن والفواكه المجففه والعلكه الصالحه للاكل وبعض المكسرات الصحيه بالاضافه لانها وجبه خفيفه مغذيه للغايه ولذيذه ايضا حيث انه يعالج ما بعد الحمل بامتياز جدا للامهات الجدد فوائد صحيه لا تصدق للبنجري في فصل الشتاء يساعد البنجري في الارضاع بالاضافه الى انه يساعد على استعاده صحه العظام ويساعد البنجري ايضا على مكافحه التعب والأوجاع والالم ما بعد الولاده يعتقد ايضا ان البنجيري يولد حراره للجسم ويساعد ايضا على تليين المفاصل وتخفيف الام الجسم وتهدئه العضلات المجدوده تعطي الحلوى الهندية المشهوره الكثير من الطاقه في هذا البرد القارس هل حدثوا وجربتم هذه الحلوى الهندية من قبل وما هي الحلوى الشتويه المفضله عليكم التي تمدكم بالطاقه لهذا الشتاء البارد